لا ما عاد تستغرب منهم باقي الأفعال الظاهر يبغوا دعس يساويهم بالأرض في الحال أعرف الوي ذراع الخصم بكلمة واستمتع بالتعذيب وتفاخر بنفسي لغرور مفشي في عندي محال هل تقصد إنك طاحس واطحس من وجد وخير الكلام في الوصف والتشبيه مني قد أعد كلام حارق توزع عليهم بتسامض مبتقد التقل الحكمان ما جا من عبد والدهاء منهم قد فقد استحرفك بالله أن تزد من قال إني عنهم بتغاضى سعادتي أوجعهم مهياطهم يتراخى بضرب فيهم الامثال في الانحطاط وسوء الاخلاق والموجوع منهم يبطي يتعافى الجمهور دعام هدام نمام متفرج والرابر فنان تعبان بكاء ومهرج اهل الحكمه قله والحمقاء كثر ما يقبلوا ارشاد ونذر يبغوا يمشوا في درب متعرج استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد وجاه وجودهم لانهم عندي مثل العدد استغرب منهم يلعثهم ويطلبوا ماتت مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد وجهل وجودهم لانهم عندي مثل العدم استغرب منهم تدعسهم ويطلبوا مدى مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم لا يداهن واطي ينضرب ويستطعم الاذى تتساوى اقواله اذا تكلم بوعيه او هدى اهل المكارم لا يبالوا بالردى لذا لا يتعجب يوم اساوي تاج راسه بالحذا لا يعيش الوهم احلامه الورديه باطله يعني ما ينتهي بنقطة بل بفاصلة بغلطة مستمرة بالدسات متواصلة لذلك سخطي يبقى عليهم وعلى كل من يكون داصلة والمغمش أظلم نفسي لو أني التفت له هو في الهامش لا قيمة لا وزن للي مثله ليش أنظر في أمر بعته لسوء فعله لم يلم إما من غباء فادح أو لم يبلغ الحلم ما أهتم بصغار القوم لهذا أنا لا آبه ما زالوا مضى الفنطل والجهل والظلم آبة معنف ياما تقطعت كرامته وصارت حياته مليئه بالاضطراب والكآبه استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد واتجاهل وجودهم لانهم عندي مثل العدم استغرب منهم يدعسهم ما مدد مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد واتجاهل وجودهم لانهم عندي مثل العدم سموا يطلبوا مدد مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القثم، أضرب بشده اسمي مرتبط بالتنكيل والتك، شدوا للطريق قرب اجل دكان والدك في الجامي فتك ماني هي سدادي هتك، اصافح باليمين واجهز اليسرى لتفجير الفك، ينهاروا من رد الخبيث يوم اصيبهم في العمق، اكتفي بالطبع ما غيرها من حقوق طبع الخرنق، من قوه الطحن يقضوها حداد وعزا، والبكايه يتمسكن على باله بشعر بالاسى، ذمتهم فاسده وهمتهم مصنوعه من ورق لمتهم كايدة وقمتهم بالنسبة لغرق غرق، ربي فرق وفرق لو انحطينا في مفترق واجتمعوا وتوحدت صفوفهم شعرة تخترق، في الهجوم شراسة وفي الدفاع اللي ينقش من قوة القروب تحسب التقسييمة فيها غش، القرونا الصلبة وهم دفاعهم هش، سلاحنا نار وحمى واسلحتهم مصنوعة من قش استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد، وجه الوجودهم لهم عندي مثل العدم استغرب منهم تدعسهم ويطلبوا مدد مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد وجاه وجودهم لأنهم عندي مثل العدم العدد عندي مثل العدم يدعى سوم يطلبوا مدد مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم استغرب منهم يضعفوا كل ما زادوا العدد وجه الوجودهم لنهم عندي مثل العدم استغرب منهم يدعى سوم يطلبوا مدد مقامهم وضيعوا منزلتهم باطن القدم استغرب منهم.